huvitav, kuda mu karakter kõrvalt välja näeb sest mul on tunne et kui ma reagin oma pudru keelene, siis on lärmi rohkem kui ma mõtlen rautpolt inimesed mõtleva et ma ole mingi mõtetu udujutu mees ega see väga väär põlegi ma olen ei midagist ma olen Tühibrükki mitte keegi. Ma arvan, et ma tean, mida te mõtlete. Te mõtlete, mis jama see veel on. Miks see nii kirjutatud on? Näeb välja nagu mingi oskamatu kirjutatud platserdis. Aga viimase 101 üks olulisemaid Eesti luuletajaid, Tõnis Vilu, avaldas 2018. aastal suurepärase luulekogu pealkirjaga Libavere kus kõik luuletused ongi seda kirjutatud, kuidagi kentsakalt. Nagu oleks autor purjus olnud või ei oleks klaviatuuril tähti üles leidnud, löönud nii öelda mööda või ei oskada lihtsalt kirjutada. Te võite panna videopausi peale, luuletust uuesti lugeda ja mõelda, miks Tõnis Vilu normaalselt ei kirjuta, miks ta ei võiks sama asja korralikus, korrektses eesti keeles väljendada? Aga mul on üks parem mõte. Teate, helistame hoopis autorile. Helistame Tõnisele ja küsime, mis värk on. Hm. Tõnisil. Helistab. No, tšau, juhatsu, mis mure? Tšau, Tõnis. Kuule, kiire küsimus siin, et loeme siin seda sinu libavere. Et ühte luuletust, et, et mitte midagi ei saa aru. Et äkki oskate öelda, et mida see tähendab? Mis? Mis mõttes, mida see tähendab? Ma olen. <sweod> no, las, las jääb. Esimene õppetund on meil igatahes käes. Ära mitte kunagi küsi autorilt, mida tema teos tähendab. Ma arvan tegelikult, et tõnis teab, mida tema tahab selle luuletuse ja luulekoguga teha ja öelda, aga lugejad mõistavad seda nagu nii teisiti. Ja see, mida autor tahab teha, ei ole sagelis seesama, mida tekst teeb või see, kuidas lugeja seda mõistab. Tänases videoõpsi loengus mõtlemegi küsimusele, kuidas on seotud autor, tekst ja lugeja. Nagu juba varasemalt teada saime, on kirjandustekst alati midagi rohkemad kui üks tõlgendus midagi enamat kui autor ise suudaks ette kujutada. Iga lugeel on erinev maailmakogemus ja maailmavaade, erinevad eelistused ja lugemisharjumused. See aga tähendab, et iga üks teist loeb, mõistab ja tõlgendab seda luuletust erimoodi. moodi. Võin teile välja pakkuda oma tõlgenduse, kui te muidugi lubate. Või noh, mis teil üle jääb, sest tegemist ei ole. Otsa eetriga ja no, kui ei meeldi, siis kerige videot edasi või, või pange üldse kinni. Kõigepealt näeme, et pea kõik sõnad on kirjutatud vigaselt, aga samas saame lugejatena kõikides sõnadest ja lausetest väga lihtsasti aru. Vaatame näiteks kolmandat rida. Et kuuma ma oma pudrukeelen. Lausuja ütleb, et ta räägib mingis pudrukeeles et ta ei suuda ennast normaalselt väljendada. Inimesed mõtlevad, et ta on mingi mõtetu udujutu mees. Ehk siis, see, kes meiega luuletuses räägib, lausuja, on mures, et teised inimesed ei saa temast aru. Ta ütleb peale, et ta on tühi, ta on prügi, ta on mitte keegi. Ja millest see kõneleb? Kas tal on madal enesehinnang? On ta kurb või on tal suisa masendus? Kui te loeksite kogu Libavere luulekogu, siis avastaksite ilmselt, et läbivaks teemaks on seal katkiolemine, depressioon. Need asjad on oma vahel seotud. Inimesel on enese väljendusraskused, ta tunneb end selle tõttu halvasti, tema enese enesehinnang on madal ja tal on välja kujunenud depressioon. Ja see sisemisel katkiolemine väljendub vilu teksti puhul ka keeles endas. Need laused, need sõnad on samuti katki. Keel ise on katki ja see tõttu ei suudada ennast väljendada. Teised ei saa temast aru ja ta on sisemselt katki. Või siis vastupidi, kuna lausuja on sisemsel katki ega suuda ennast korralikult väljendada, on ka keel katki. Mis aga kõige olulisem, lugedes võime seda kohe häirete, kirjavigade tõttu füüsiliselt ise läbi elada. Loed ja tunned kohe, et midagi on väga valesti. Ja see peabki luuletuse puhul nii olema. Luuletus ei kirjelda tundeid ja emotsioone. Ei öelda, mul on valus. Luuletus tahab, et ka teie seda kõike tunneksite. Nii, pikjut, aga mida ma just tegin? Minu pakutud tõlgendus kujutab endast teksti või teosekesksed lähenemist. Filuluuletusel on oma sisemine tõde. Kui lugejal on piisav tööristakast, siis on võimalik teha teksti sisesed seaduspärasused nähtavaks. Iga teost on võimalik tõlgendada nii, et me süveneme just nimelt teksti, uurime, mida me seal märkame. Võime vaadelda luuletuse kujundeid, nende oma suhteid, vormi, rütmi, riime, aegruumi, kompositsiooni ja nii edasi. Proosateksti puhul näiteks üleseitust, ehk siis samuti kompositsiooni, sõnakasutust, motiive, teemasid, kirjeldada tegelasi, nende arengut, aegruumi, selle muutumist. Ja selle kõige ka tegeleme ka edasistes loengutes. Aga kirjandusteosele võib läheneda ka teisiti, näiteks lugeja keskselt. Mõelda sellele, mis sugused seosed teil lugejatena tekivad. Mõtle hetke, kui ma selle kirja vigadest kubiseva teksti ette lugesin, kuidas see mõjus? Kas tekisid mingid seosed? Mingid mõted? Sinul lugejal on otsustav tähtsus just sinu elukogemus, just sinu varasemalt loetud tekstid, hommikul joodud kohv või eilne sünnipäeva pidu, kõik mängivad rolli selles, mida see loetav luuletus õigupoolest tähendab ja teeb. Siin oled just kui teose kaasautor. Ehk siis, loen näiteks Romeo ja Juliet, no teate küll. Eee, ning autoriteks on William Shakespeare ja Jooseb Susi. Pole paha. Seetõttu kirjutaski prantsuse kirjandusteoreetik ja semioodik Hollande Barth 1967. aastal essee pealkirjaga Autori surm. Kuulsaks on saanud väide, et Autori surm on luge ja sünd. Kui autor on teksti valmis kirjutanud, elab tekst edasi oma elu. Ilmselt ta pole kirjandustundides võrranditega harjunud. See pole ju matemaatika või füüsika või keemia. Aga pakuksin siin kohal ühe võrrandi siiski välja. Nimelt on väidetud, et kirjandusteos võrdub tekst plus lugeja kujutlusvõime. Paperil on kirjutatud tähed ja sõnad, aga lugeja viib need oma vahel kokku ja teeb tekstist teose. See aga tähendab ka seda, et kaks asja. Esiteks, kaks inimest ei saa kunagi lugeda ühte ja seda sama teost Sest me kõik oleme erineva maailmakogemusega. kogemusega. Võid vaadata enda ümber. Kui sa näed kedagi, siis võid kindel olla, et tema loeb seda luuletust sinust erinevalt. No teeme katse. Kristo, jah, tule siia. Jah. Kuidas sina sellest aru said? Kada, mis see? Millest? Kuidas sa sellest luuletusest aru, sellest viluluuletusest? Kuidas sina sellest aru said? Ah, sa lugesid mingit luuletust. Eh? No luuletust. Kuidas sa, aru... sa... Ja, ma vist ei, ei kuule, ja teine pidepunkt... Üks inimene ei saa kunagi lugeda ühte ja sama teost kaks korda. Mida see tähendab? Lugege Tõnisvilu luuletust homme uuesti. Lugege, noh, lugege. Te näete juba hoopis midagi muud. Järgmine kord olete juba pisut teistugune inimene ja mõistate luuletust samuti teistmoodi. Aga tuleme tagasi autor juurde. Kas autoril no, pole siis enam mingit sõnaigust? Kas autor on tõesti surnd? Päris nii see siiski pole. Temast on võimalik lugedes mööda vaadata, aga sageli on viljakas teksti analüüsimiseks ja tõlgendamiseks kasutada ka teadmisi, autori, tema elu ja ajastukohta. Kirjandusteosele võib läheneda ka autori keskselt. Uurige näiteks, kes see vilu õigupoolest on, mida ta veel on kirjutanud, kus ta elab, kellega käib, mis sugune on tema elulugu. Võibolla on ta näiteks Facebookis, Instagramis ja ka kassipilte, midagi sellist, TikTokis. Mis ta seal teeb? Kas selle kaudu avanevad luuletuse uued tähenduskihistused? Võime vaadata, kuidas kajastuvad luuletuses autori maailmavaade, elukogemus, kohad, kus ta on viibinud, armuafäärid või nagu paljude kirjanike puhul rüüvatud alkoholikogused või vaimuhaigused või, või noh, midagi sellist. Teeme veel ühe eksperimendi. Pakun teile välja ühe väite ja teie võite üheskoos mõelda, kuidas sellesse suhtuda. Siit see väite tuleb. Ma väidan, et tõnisvilu luuletus on 26. sajandi vabamüürlaste kihutuskõne Kambodsjas kehtestatud vasakpoolse liikluse toetuseks. Mõjub vist natukene tobedalt. Aga mida selle väitega peale hakata? Autori keskne lähenemine ütleb meile kohe, et see on totakas väide. Tõnis Vilu ei ela 26. sajandil, ei kirjuta Kambodžast ega vasakpoolsest liiklusest. Teosekeskne lähenemine ütleb meile sisuliselt seda sama. Luuletuses puuduvad igasugused indikatsioonid, et juttu oleks 26. sajandist, Kambodžast, vabamürlastest või vasakpoolsest liiklusest. Ka tekstikeskselt lähenedes on väide vale. Ometi võivad lugejal, lugemise ajal sellised seosed tekkida. Lugeja keskse lähenemise seisukohalt pole selline tõlgendus otseselt vale. Pigem võiks küsida, miks paganama päralt sellised kauged ja tekstiga väheseotud tõlgendused seosed mõtte tekkisid? Mis on see minu kui lugeja kogemus, mis tõukab looma seoseid viluluuletuse ja 26. sajandi ning vasakpoolse liikluse vahel? Mida oleme tänases videoõpsiluengust teada saanud? Meelde võiksime jätta vähemasti... ...neli teadmist. Esiteks, kirjandusteosele võib läheneda autori keskselt, seostada teos kirjaniku tahtega. Teiseks, kirjandusteosele võib läheneda teksti keskselt, vaadelda teose sisemisi seaduspärasusi. Ja kolmandaks, Kirjandusteosele võib läheneda lugeja keskselt, keskenduda lugeja loomingulisele rollile teose sünnis. Aga ka neljandaks, ära kunagi helista autorile, et küsida, mida tema teos tähendab. Aga veel enam, sageli on mõttekas kasutada neid kõiki mõelda autorile, tekstile ja iseenda kui lugeja vastuvõttule. Aitäh vaatamast!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 Vastame tai kommentaaridele.